بیٹھے تو آمنے سامنے آ کے گھٹنے جوڑ کے بیٹھ گئے اب اس طرح کا اتنی فریگنیس تو حضور کے ساتھ کسی کی بھی نہیں تھی اور صحابہ اکرام کہہ رہے ہم اس بندے کو دیکھ کے سوچ رہے ہیں یہ بندہ کہاں سے آیا ہے یہ ادھر کا رہنے والا بھی نہیں ہے اور اگر یہ آؤٹ سائڈر ہے تو اس کے جسم کے اوپر کوئی سفر کے اثرات بھی نہیں ہے اس زمانے میں جو کوئی سفر کر کے آتا تھا تو لگ پتہ جاتا تھا یہ تو نہیں تھا کہ ایئر کنڈیشن گاڑی میں آیا ہے کوئی زہرا اونٹ پہ گھوڑوں پہ سفر کر کے آؤٹ سائڈر کوئی آیا ہے تو اس کی داڑھی اس کا چہرہ اس کے کپڑے بتا رہے ہوں گے کہ یار یہ تو ٹریولنگ کر کے آئے اور سفید اجالے والے کپڑے اور کالے سیا بال ٹھیک ہے اور دہیا قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ